بسم الله الرحمن الرحيم وبيه نستعين وفاة الرئيس عبد الفتاح السيسي هي شغلنا امر فامر صعب جدا المهم بعد وفاة الرئيس بقى عبد الفتاح السيسي خلاص احنا حاولنا مرارا وتكرارا انقاذه مفيش فايده وجال يوم الموعود وتوفى فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي ايه يعني اللي هنعمله بعد كده فدي اهم الخطوات لانقاذ مصر بقى وانقاذ الشعب المصري من انهيار السد العالي وخروج الملكه كليوباترا يعني لازم بقى يكون السيناريو ماشي على هذا النحو بعد وفاه الرئيس على طول بقى نتوجه بحفر والتنقيب عن الملكه كليوباترا لإثبات صحة هذا البحث بقى لأن البحث ده مقدم من عند الله سبحانه وتعالى مش من عندي أنا ولا باختياري حتى ولا كنت أفكر في هذا الموضوع من الأساس لكن وجدت نفسي فيه فالناس دايما تقول لي طب إيه دليلك إيه مش عارف عرفت إزاي عملت إيه كل ده مش مشكلة جماعة مش مشكلة عرفت ازاي طبعا عرفت من عند المعرفة دي من عند ربنا يعني حد يعرف الموت الواحد هيموت امتى الا الله سبحانه وتعالى لما ربنا يديك المعلومة دي عشان تنقذ بيها الشعب المصري في حالة بقى فشل فشلنا احنا في في التفاوض مع الرئيس عبد الفتاح السيسي مثلا قلنا له تعالى وننقب على الملكة كليوباترا هو رفض وربنا عاوز يخرج بقى الملكة كليوباترا يعني مش يعني محدش هيقف قدام ربنا يعني هيقول لا انا مش هنطلعها طب خلاص انت ليك العصر بتاعك وعصرك يا ريس اخرك اول ايام العيد الفطر القادم مثلا يعني خلاص يبقى عشان تعرفوا بقى لو توفى فعلا في هذا اليوم وهذا التوقيت يوم الجمعه واحد شوال يبقى اعلموا احنا داخلين بقى على علامات الساعه الكبرى ويجب التحرك الفوري لانقاذ مصر ما تحركناش وطنشنا بقى زي ما الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني ترك الامر هكذا وحتى وفاته ومسؤولين ما تدخلوش في هذا الموضوع خلاص هم حرين بقى يبقى يجي انهيار السد العالي لما يجي انهيار السد العالي يعني انهاره الدوله المصريه بالكامل بقى خلاص كان واحد بقى بيستنزف في موت هتموت فعلاً يعني مصر بدون مية يعني اكنها بدون حياة لأن بعد الطوفان العظيم هيجي لكم الجفاف العظيم لهم يأجوج ومأجوج في هذا البحث ومش معنى بقى الملكة كلواطرة اللي أنت بتركز عليها يا أمل أنا أقول لكم ليه لأن هي دبت الأرض التي سوف تخرج مع المسيح عيسى بن مريم هو دي بقى اللي هيقوم بإحيائها هي دي بطاقة التعريف بتاعته اللي هنعرفه بيها ده السيناريو بعد وفاة الرئيس بقى فأنتوا أختاروا بقى ما تريدوا واحكموا بقى عقولكوا كده بدل ما تقولوا بقى ده واحد محشش ده واحد مسطول ده واحد بيهبل واحد بيعبط والله كل ده هيجي عليه كنتوا في الأخر مش عليا أنا يعني هتهملوا الموضوع والاهمال هيجي هيعود عليكوا انتوا وهتروحوا كده مع البحر كده يعني تخيل كده الدلتا دي ما فيهاش موطئ قدم تحط فيه رجلك كلها ميه بقت الدلتا بالكامل عتغرق هتغرق الصعيد ده كله هيغرق النيل هتوصل الميه للجبل الشرقي والجبل الغربي يعني السعيد محاصره بين جبلين وفي وادي النيل في النص عشان تبقوا فاهمين فالمصيبه كبرى حدش مدرك خطرها والسد الاثيوبي يمتلئ لينا واحنا برضه مش مدركين هذا الخطر ولا مستوعبينه حتى الان يعني احنا ما بنفكرش في نفسينا ولا بنفكر في مستقبلنا عايشين زي بهايم الانعام بالضبط نروح والشغل يربطونا في الساقيه نلفه وندور ونرجع اخر النهار نروح الحظيره بتاعتنا اللي هي البيت نروح واكلين ونايمين ومع الف سلامه على كده ونصحى الصبح نفس الموال لكن ما نفكرش في اخرتنا ولا بنفكر في ايه اللي هيجرى وايه اللي هيحصل المستقبل بتاع مصر عشان كده بقول لكم اخطر علامه العلامه القادمه هي وفاة الرئيس عبد الفتاح السيسي علامه خطيره جدا يا جماعه ما تستهونوش بيها ودي دليلكم للمستقبل بقى بعد فشلنا في اقناع الرئيس بالحفر والتنقيب على المتر اللي هي دبه الارض وخروج المهدي المنتظر او خروج المسيح بطريقه سلميه في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي واستمراره معه فانا بلغتكم اللهم بلغت اللهم فاشهد وليس على الرسول الا البلاغ وانا مش رسول يعني بس عالم من العلماء اللي هم ربنا اعطاهم العلم حتى يبينه للناس انتوا عايزين تصدقوا انتوا حريين مش عايزين تصدقوا برضو ده الامر يرجع لكم انتوا في الاخر وكان معكم أمل حسني متنبئ بعلامات الساعة الكبرى وحدوثها من مصر وحاصل على لسانس اداب قسم جغرافيا وتحديد المواقع الجغرافية لعلامات الساعة الكبرى وحدوثها جميعا من مصر ونقول لكم الآن يعني استودعكم الله وتليفوني زيرو اتناشر تمانية خمسة سبعة تمانية تسعة سبعة تلاتة اربعة لمن يريد الاتصال بي الاستفتار اكتر عن هذه الموضوعات الحساسة والمهمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبدل الله احزاننا الى افراح باذن الله تعالى بقدوم المهدي المنتظر الينا وتبديل حياتنا من الفقر الى الغنى ومن الكراهيه الى السلام ومن ال كل شيء وحش الى شيء حلو يبدل لنا الله السيئات الى حسنات باذن الله تعالى والى اللقاء في فيديو جديد باذن الله نطلعكم على اهم الاخبار والانباء في هذا الصدد وانا معكم ان شاء الله حتى ياتيكم اليقين باحد علامات الساعه الكبرى ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته